سيد فيكتور جوميز عمره 36 سنه دولي منذ 2011 ولاحظ الكرات الماضيه هنا لحظه اصابه طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي مباراه دوليه رقم 31 معنا في الصوره 27 سنه مهاجم كما ذكرت من المهاجمين المفضلين عند كل مدرب لحظه اصابه متحرك يلعب على الاطراف يلعب في العمق ما يريح المدافعين يزعج المدافعين جيد على مستوى التبادلات الثنائية يسدد بصورة جيدة وبالتالي هو المهاجم المتحرك الإيجابي طه ياسين الخنيسي ما يريح المدافعين, المدافعين على مستوى هذه البطولة ربما قدمت لنا يعني فعلاً منتخبات كنا نعتقد أنها صغيرة ولكن آه نعم. الصغير يكبر والسيد ألان جريس مدرب كبير ولاعب عظيم كان مع منتخب بلاد فرنسا توجب بطل لأمم أوروبا كأول إنجاز كبير لكرة القدم الفرنسية بعد ذلك طبعا جيل زيدان مع إيمي جاكي توج بطلا لكاس العالم عام 98 وبالتالي فرنسا الفريق الكبير طبعا كما يعلم الكل هذه محاولة الآن عن طريق مبارك وكاسو لاعب صانع العاب في منتخب بلاد غانا أندريه أيو الخطير القائد المتقدم الآن ياتي بالعرضية الخطيرة لمنتخب غانا ولكن الإبعاد بصورة جيدة لازالت غانية لازالت لمنتخب غانا وعن طريق هذا اللاعب أوسو للأمام كرة عن طريق بالفعل بارتي والتسديده القوية خطيرة خطيرة جدا ومعز حسن في الكرات الماضية نعم واللاعب أقوى. إفري أقوى إفري أقوى لعب إمبولي الإيطالي اه بعد ذلك سدد الكرة قوية اه حارس المرمى معز حسن نعم يتألق في إبعادها اه بالقدم اليسرى أو باليد اليسرى وليس بالقدم اليسرى ولو ترك كانت ضربة مرمى ولكن أيضا هو بمبدأ الأمان بمبدأ الأمان وبعيدا عن كل المفاجآت الواردة ومبارك وكاسل اختصاصي في تنفيذ الضربات الحره المباشره والضربات الركنيه ركنيه عاليه خطيره للامام ياتي الابعاد في الكره الماضيه لازالت خطيره لصالح المنتخب آه نعم الغاني والعربيه الخطيره وهدف هدف يلغى هدف يلغى هدف يلغى احتجاج غاني لكن الهدف يلغى الهدف يلغى طبعا لا يوجد فار لا يوجد فيديو يبدو لمسه يد يبدو لمسه يد نعم لان التسلل غير موجود هل كانت هناك لمسه يد هذه الكره الاولى وبعد ذلك هنا هنا هنا, هنا هل كانت هناك لمسه يد التسلل غير موجود نعم و وكما ذكرت يعني البار غير موجود لا انا اعتقد لمسه اليد غير موجوده على بارتي اذا كان احتسب هذه اللمسه لمسه يد فانا اعتقد الاحتجاج هنا من جانب ايو ونعم هو يشير الى لمسه يد لكن بالاعاده لم نشاهد لمسه يد والمنتخب التونسي كان محظوظا نعم في القرار الماضي من جانب حكم المباراه لان غانا سجلت والدقيقه 42 من زمن الشوط الاول من هذه المباراه التعادل لازال بدون اهداف مع فرصه كانت ثمينه جدا وهدف يلغى للمنتخب الغاني بحجه او بداعي لمس لمس الكره باليد من جانب اللاعب توماس باربي وهذه طبعا مفترضه المنتخب التونسي لكن لا زالت غانا حتى الان عندها افضليه نسبيه في الشوط الاول من المباراه والاكيد ان الزميل تامر صقر طبعا مع طبعا الكباتن الكبار مع حسن شحاته مع عماد متعب مع وليد صلاح الدين سيتحدثون لا شك في الشوط الاول عن عن لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك, والاشتراك في القناة. ما يجب ان يكون عليه المنتخب التونسي مثلا في الشوط الثاني من المباراه لان الامور وحتى هذه اللحظه لا زالت عند التعادل السلبي بدون اهداف كره تلعب للامام الان تصل الى يادوم ظهير ايمن ولكنهم مهاجم باستمرار دفاع المنتخب التونسي ما بين ديلان برون وياسين مرياح والحدادي وكشريده حتى الان يتحملون مع ايضا الشعلالي مع سخيري مع فرجاني ساسي الكثير طبعا من الضغط الواضح من جانب لاعبي منتخب غانا تاتي المحاوله وتاتي العرضيه العاليه ولكنها بعيده شوط اول حتى الان بدون اهداف شوط اول بدون اهداف ما بين جيمس ابيا المدرب الغاني 58 سنه كان ظهير ايسر مع الفريق الغالي الكبير عشان تيكوتوكو وايضا درب في السودان مع نادي الخرطوم بالمناسبه وتلقى ايضا جزء من دوره التدريبيه في فريقي ليفربول ومانشستر سيتي وبالتالي هذا الرجل اللي طبعا الان يقدم لنا منتخب غاني جيد لم يخسر لم يعرف طعم الخساره نحن امام منتخبين ما عرفوا طعم الخساره حتى الان تونس بثلاث تعادلات كما ذكرت ربما على طريقه الطليان في مونديال 82 ومنتخب غانا بفوز وتعادلين واول المجموعه السادسه على حساب الكاميرون والشوط الاول من المباراه في الطريق للوصول الى خط النهايه والمحاوله من جانب جوردن ايو جوردن ايو جوردان ايو, أيو لاعب كريستال بالاس الانجليزي تاتي المحاوله الى بربر ركنية. ضربه ركنيه ربما اخر ضربه ركنيه في الشوط الاول وانيس بدري هنا يؤدي دورها الدفاعي بصوره جيده نعم بدون اهداف لكن في اعتقادي ان تونس ربما تؤدي الشوط الافضل لها في البطوله هل يكون ذلك كافيا ام أنها مطالبه بعمل اكبر في الشوط الثاني حيث طبعا العمل البدني سيكون له كلمة كبيرة ضربة ركنية ضربة ركنية نتمنى جميعا أن تمر مرور سليما على مرمى منتخب تونس مرت بسلام نعم تقدم جون بوي لاعب ميتز الفرنسي 65 مباراة بهذه هذه المباراة وخمس اهداف بينما هنا القائد او عفوا اللاعب جوردن ايو ب 54 مباراة دولية ب 14 هدف هذه اللعبة انا ما اعتقد في لمسة يد على على توماس بارتي بالمناسبة ما اعتقد لا اعتقد هذه اللعبة هذه اللعبة هذه اللعبة ما في ابدا لمسة يد وبالتالي هو ايضا نفسه يعني يبدو مستغرب هنا و عملية الاحتجاج تبدو واضحة، لو كان هناك طبعا الفار لا ربما العودة للفار ولكن الفار سيظهر في هذه البطولة بداية من ربع النهائي. الاستعانة بالفيديو ستظهر في هذه البطولة الإفريقية بداية من ربع النهائي. وبالتالي هذه الكرة تلعب الآن من جانب بابارتي. شوط أول حكم المباراة لجنوب أفريقيا السيد فيكتور غوميز أضاف دقيقتين على زمن الشوط الأول من هذه المباراة. كرة تعاد للخلف الان جون بوي محاولة لصالح منتخب غانا في جوردن. أيو يرتكب خطأ جوردان أيو جوردان أيو يرتكب خطأ في الكرة الماضية وسلامات للاعب المنتخب التونسي اه الذي يبدو هنا طبعا اه الياس خيري الياس خيري لاعب مونبلييه الفرنسي 24 سنه الشاب التونسي الذي يؤدي عمل جيد مع فرجاني ساسي ولاحظ الكره الماضية اللي ابعدت عن طريق ياسين مرياح لاعب اولمبياكوس وهذه الكره اللي كان فيها القرار من حكم المباراه سجلت غانا الغي الهدف وهنا يبدو ايضا مستغرب نعم وعند الحق في ذلك للامانه لان يقولهم بربك في وجهي ثم في صدري ولم تكن هناك لمسة اليد إطلاقا لكن القرار كان من حكم المباراة ولا أعلم إذا كان قد أخذ برأي مساعد الأول سيد زكيلي أيضا من جنوب أفريقيا هذا الحكم اللي هو من أصول برتغالية ويبدو من اسمه فيكتور غوميز طبعا الاسم البرتغالي للحكم الجنوب أفريقي اللي عمره 36 سنة وهو دولي منذ 2011 يدير مباراة اليوم طبعا هو يتمنى ان تستمر بلاده وذلك كفيل بان يبتعد عن المباراه النهائيه لو وصلت مثلا جنوب افريقيا الى المباراه النهائيه واحد من افضل حكام في افريقيا سيغيب عن المباراه النهائيه لو ترشحت بلاده طبعا لا احتجاج غاني لا زال مستمر على الهدف الملغى تونس ربما كانت محظوظه بهدف الغي لا زال الحديث هنا بين توماس بارتي والحكم وطاقم التحكيم والقائد أندري ايوه يتحدثون بصوت عال عن هدف الغي وتونس مطالبه بالتالي بعمل كبير جدا في الشوط الثاني من هذه المباراه الحديث عن الشوط الاول سيعود الان عن طريق الزميل تامر صقر ونجوم الاستوديو فإلى هناك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا للزميل العزيز علي سيد الكعبي للتعليق على احداث الشوط الاول من هذا اللقاء تونس غانا في اخر مباراه في الدور الربع النهائي وهدف ابيض للمنتخب الغاني على منتخب تونس في هذا الشوط الشوط الاول واحتسب لمسه يد على شون بارتي او توماس بارتي في هذا الشوط مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. لكل اللي تعب من المنظر ده وزهق من الاشكال دي واللي عمره ما وصل للرقم اللي عايزه لكل جيمر شوبر انفلونسر وستريمر لاصحاب الشغل والستارت اب واللي الانبوكس بتاعهم فل اللي فاهم في الدي ام والبي ام لكل اللي بيحلم بسرعات جديده دلوقتي وي بتغير الانترنت وبتقدم لك وي سبيس باقات الانترنت المنزلي الجديده بتبدا بباقه سوبر وباقه ميجا لغايه باقه الترا اشترك في وي سبيس قبل اي حد وشوف الفرق بنفسك محدش يتحرك من مكانه محدش مكانه اقول انزل على الارض مين ده اللي ينزل؟ مفيش حد هنا ده فرع الكتروني يعني ايه فرع الكتروني؟ شايف المكنه دي؟ تقدر تفتح حساب، تصرف شيك، تعمل ايداع، تحول فلوس فين الخزن؟ فين الرزم؟ مفيش رزم وخزن، كله مكان فين البنك اللي هنسرقه يا استنى انت دلوقتي، فين الناس؟ بنك مميكن يعني. ايه ده؟ فيش خزنه جوه. الو يا شربيني. ما هو طلع اصلا، يعني تقدر تصرف شيك، تعمل ايداع، تفتح حساب، تحول فلوس، تحول فلوس كله من المكنه دي. في فيديو كله لو عايزين تكلموا خدمه العملاء. انا هكلم كلم خدمة العملاء قول لهم يا شربيني الو، مش شغال. فاخير. ايه ده؟ هو ده سطو لا جايين نصرف شيك. بنك مش زي اي بنك. اول فرع خدمه الكترونيه في مصر من البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر. مجتمع سكني جديد داخل مدينتي. مصمم باحدث تقنيات التكنولوجيا وسمارت هومز، امتلك بيتك الجديد الان في بريفادو باعلى مستوى من التشطيبات ودقه التنفيذ. بريفادو بانظمه سداد متعدده تصل الى عشر سنوات. تفتح الان لحياه جديده بريفادو مدينتي تو بخبره 40 عاما لمجموعه طلعت مصطفى بنات المستقبل مين فينا مش بيدور على الامان في اي وقت وفي كل مكان وحديد عز اول خطوه للامان حديد عز عنصر اساسي في المنشات والمشروعات العملاقه في كل مكان في مصر والنهارده انتاج جديد مواصفة جديدة من حديد عز حديد صلابته أكبر يوفر في الكمية مرنته أعلى قابل للحامة ومقاوم للزلازل حديد بالمواصفات العالمية الجديدة لكل من يبني للمستقبل الأمان إنك تتسلح بحديد عز الكورة لعبة أهم حاجة فيها هي الكورة ما بتتلعبش من غير جزمة مخصوصة للكورة بتتلعب 11 على 11 على ملعب متغطى نجيلة باختصار الكره هي كره ما لهاش طريقه واحده عشان تلعبها ولا طريقه واحده عشان تقرب لها اورنج المرحله الاولى من مبادره رئيس الجمهوريه لدعم صحه المراه ابتدت يوم 1 يوليو ومكمله ليوم 31 اغسطس وهتكون موجوده في مرسى مطروح اسكندريه سعيد جنوب سيناء الفيوم اسيوط عشان نكشف ونعالج بالمجان ونكون مطمنين على كل ستات مصر لأن كل ستة مصرية هي صحة مصر مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية حملة 100 مليون صحة من وزارة الصحة هل منطق إن واحد متشعلق على ارتفاع 7000 متر يقعد ينزل سوفل طبعاً أكيد منطقي عشان واحد هيوفر لك فلوسك ويدي لك فلوس أكتر من راحتك توفر راحتك راحتك خالص، تقفل الشباك، تفتح الشباك، تمدد رجليك، مش بس كده، بيوفر لك وقتك بالظبط كده تروح الجامعة، ترجع من الجامعة، تروح الشغل، ترجع من شغلك تبني رجليك، صدرك مفتوح، هوا هوا هوا من كل حتة داخل، مش شباك داخل، مش التكييف داخل، أهم حاجة عندي إيه؟ إن أنا أستريح، الطريق إيه؟ طريق راحة منطقي، وفر وقت، راحة، وفلوس كل يوم، منطق سويفل <تصفيق> اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام كابتن وليد استغل طيب الثغرات الموجوده في دفاعات غانا حقيقي اتحرك بشكل كويس قوي عملوا جمله حلوه قوي فيها الذكاء بتاع شمال افريقيا بص هنا اتنين على اربعه بص طه ياسين الخنيسي هيروح الأول لجوه وبعدين يقطع لبرة ويوسف لمساكني له حلو قوي بص ممكن تونس تخطف المباراة بحاجة زي كده لا. بص هجمة اتنين على نقول على خمسة ستة م. لكن يقدروا بذكائهم راح بيها يوسف لمساكني طه اه ياسين الخنيسي كان هيدخل لجوه وبعدين غير وقطع لبرة وتحط الكرة دي ممكن تبقى هدف من, من اتنين لعيبة بس طبعا غنى الأقرب وغنى لها هدف هنشوف بقى بعد لا. المباراه اذا كان صحيح لا. ولا لا لكن جيم تكتيكي عالي جدا من الاثنين المدربين كابتن حسن غانا الافضل في الشوط الاول عن احسني غانا الافضل في الشوط الاول يعني بس هو برضه مش غانا يعني هي غانا الافضل لان التونس او فريق تونس منتخب تونس ما ما بيلعبش لمجرد ان هو عاود لا. هي غير في كورتين بس كانت من ناحيه اليمين صحيح يعني هما كورتين من ناحيه اليمين هما بعيد كمان على المرمى يعني كورتين كانوا ممكن يبقوا خطرين. لو كان في حد بيكمل ما فيش حد بيكمل واحد بس بيروح أو أو الثاني وبعد ما فيش حد مكمل فالمفروض انت أنا واحد وروح الثاني لا. لازم في اسم مكملين لكن في كده غانا أحسن بالرغم من هي مش برضه كارتامان انت في تسلو لازم يزم اروح لل... لا لا فيش مشكلة لا لا كمش هادين كارتامان زب سيعلن زميل العزيزة علي سادي الكعبي وطليق الأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء شوط أول سلبي بدون أهداف بين تونس وغانا ابقوا معنا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 تعالى اوريك بقى بابا البنك بقى ازاي هما بيتطوروا قوي هيروحوا فين بعد كده عارف حضرتك كام واحد قال لنا كده قبل كده أنا مش هشيل عليا بوفة تاني وهشيل ورقة؟ جرب بنفسك. ده قمة التقدم، هتروح فين بعد كده؟ هما لو شفت اللي بعد كده. كارت جواه فلوس؟ أول كارت مصري. مبسوطة؟ يعني ممكن أدفع لده؟ ممكن. وأدفع لده؟ ممكن. طب وده؟ أيوة. وده؟ أيوة. أنا كده مش عايزة حاجة تاني. بس ده لسه فيه تاني. يعني أنا دلوقتي ممكن أبعت فلوس لأي حد في أي حتة. ابعت. إيه حتى هنا؟ مفيش حد هنا. هنا. هنا. الله التقدم ده هتروحوا فين بعد كده؟ انت اللي هتروح فين بعد كده؟ انا اقدر ادفع فواتيري واعمل شهاده ادخار كل ده من عن وانت على وانت قاعد على كنبتك مش هيبهدلني بفشوهتي؟ براه انت انزل يا يا احمد لا سلام يا احنا اسحب فلوس من غير ما من العربيه؟ اي خدمه طب وانا تعال اسحب من عندنا طب واحنا زي بعض شفت الحركه دي؟ خطيره انا مش عارف هتوصلوا لايه بعد كده؟ وصلنا لكده اول فرع خدمه الكترونيه Oh أكثر من 120 سنة بنفاجئك بأجدد حاجة قبل أي حد كل سنة وانت سابق البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر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 تفتح الان لحياه جديده بريفادو مدينتي يور جيت تو بخبره 40 عاما لمجموعه طلعه مصطفى بنات المستقبل مين فينا مش بيدور على الامان في اي وقت وفي كل مكان؟ وحديد عز اول خطوه للامام حديد عز عنصر اساسي في المنشات والمشروعات العملاقه في كل مكان في مصر والنهارده انتاج جديد مواصفة جديدة من حديد عز حديد صلابته اكبر يوفر في الكميه مرونته اعلى قابل للحامي ومقاوم للزلازل حديد بالمواصفات العالميه الجديده لكل من يبني للمستقبل الامان انك تتسلح بحديد عز انا يحيى مدمن مخدرات لمده 15 سنه متعافي الحمد لله دلوقتي ثلاث سنين كنت عندي معتقدات غلط في دماغي المخدرات هتخليني روش المخدرات هتخليني اضحك المخدرات هتخليني اقدر اشتغل كويس حاسس انا فخور بنفسي اللي انا عامل انجاز الصراحه انا عايز اقول لك ان انا ممتن لك جدا بسبب الحمله بتاعتك ديت كنت بالنسبه لي مصدر طاقه ايجابيه كبيره جدا انت كنت سبب ان انت رجعت لي الحياه شكرا جدا بصراحه بتعدي ولادنا بتكبر مع تعمى تعمى بنتطور عشانك دي أسرة مصرية وفي زيها أكتر من 15000 أسرة عندهم طفل بيتعالج في 57-57 الطفل ده عنده سرطان في الدم مدة علاجه ممكن توصل لتلات سنين بيجي المستشفى أكتر من 552 زيارة بينام على سرير المستشفى أكتر من 120 يوم ساعدهم وخلي زكاتك لهم رسالة ب 5 جنيه على رقم سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين وساهم في شفائه هو ألاف زيه وفرحهم بالعيد. الكره لعبه اهم حاجه فيها هي الكوره لا تنسوا من غير جزمه مخصوصه للكوره على ملعب متغطى نجيله الكوره ملهاش طريقه واحده عشان تلعبها ولا طريقه واحده عشان تقرب لها is a chance One oh! عشان حبك للكره ملهوش حدود كل ما تستخدم فيزا اكتر في مصر أو وانت مسافر كل ما هتقرب من حلمك فيزا اينما اردت ان تكون <تصفيق> في توتال نعمل دائما من اجلك بسم الله الرحمن الرحيم، عوده مرة أخرى إلى الإسماعيلية، عودة مرة أخرى إلى الشوط الثاني من آخر مباريات دوري الستاش عودة مرة أخرى إلى مباراة تونس وغانا غانا وتونس وعودة الآن إلى الشوط الثاني وآخر ربما الأشواط وربما لا أحد يعلم آه إذا استمر التعادل سنشاهد الأوقات الإضافية وركلات الترجيح آه في مباراة لابد فيها من آه وجود فائز ولابد فيها من آه وجود فريق حتى الآن المتأهلون بنين، مدغشقر، جنوب افريقيا، الجزائر، نيجيريا، ساحل العاج والسنغال وبالتالي نحن ننتظر المتاهل الثامن الى دور ربع النهائي من هذه البطوله، لا تبديلات لا تغييرات في المنتخبين التونسي والغاني في الشوط الثاني من المباراه تنطلق الان الشوط الثاني من المباراه منتخب غانا بالوانه البيضاء الكامله. في الجهات اليمنى من الشاشة بينما منتخب تونس بإلوانه الحمراء الكاملة وفي الجهات اليسرى من الشاشة عن طريق يوسف المساك لزميل الحدادي الكره باتجاه أيضا فرجاني ساسي الحدادي تعود إلى بارتي نقلت إلى واكاسو لعب عند القدرة الكبيرة على نقل المنتخب الغاني من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم مميز بالكرات البينيه بالقدم اليسرى ولذلك على منتخب تونس ان يكون حذر هذه الكره باتجاه طه ياسين الخنيسي يتحرك مزعج وهذا ما يجب ان يكون عليه المهاجم نعم كره لصالح المنتخب التونسي عن طريق لاعب المساكني تعود لتونس في وسط الملعب لشعلالي هذا الشعلالي غيلان الشعلالي لاعب الترجي التونسي هنا في الجهه اليمنى منتخب تونس زلت عند رأي بأن تونس تقدم الأداء الأفضل من بين كل مبارياتها في هذه البطولة تونس بالمناسبة نعم بلا فوز لكنها أيضا بلا خسارة في آخر ست مباريات انطلاقة جميلة وخطيرة وحارس مرمى الآن قام تقول بأن منتخب تونس صحيح أنه بلا فوز في البطولة حتى الآن ولكن أيضا تونس في المقابل بلا خسارة في آخر ست مباريات لديها فوز آه رائع على كرواتيا وديا طبعا كرواتيا هي وصيفة آه فرنسا في آه المونديال الماضي لكن تونس عندما قابلت آه منتخبي هذه بصورة جميلة من جانب الفنان الموهوب يوسف المساكني ولكن ال ال الكرة مكتمل فوز تونس الودي على كرواتيا وصيفة كاس العالم الماضية لا شك انه دعم حظوظ تونس بالمنافسة على لقب هذه البطولة ولكن في المباريات الثلاث في المجموعة آه الخامسة ظهرت تونس بصورة أقل بكثير من مباراة الفوز على كرواتيا الودية هذا انطلاقة تعود الآن من جانب وكاسو وصافرة ووجود خطأ على يوسف المساكني القائد التونسي الذي في اعتقادي أيضا يقدم الأداء الأفضل بالنسبة له في هذه البطولة وحكم المباراة الجنوب أفريقيا سيد فيكتور غوميز. هذا هو لاعب المنتخب طبعا وهنا لدينا يوسف المساكني غاب عن كاس العالم طبعا بداعي الاصابه بينما المدرب السيد جيمس ابيا 58 سنه يواجه الانجليس الفرنسي في عمر 66 سنه والانذار ياتي الان على يوسف المساكني انذار على يوسف المساكني القائد في هذه المباراه قائد المنتخب التونسي يوسف فهمسق يلعب في الدوري البلجيكي الان مع نادي يوبين البلجيكي 50 مباراه دوليه سابقه ولديه من الاهداف 14 هدف دولي ولحب الكره الماضيه طبعا هداف تونس عبر التاريخ وصابر خليفه ولحب الكره التي حدثت هنا والانذار الذي يرفع من جانب حكم المباراه واذكر بان انذار في الشوط الاول على بوي قائد او لاعب المنتخب الغاني بينما الانذار في الشوط الثاني يظهر على يوسف المساكني ولا زال التفكير العميق من جانب المدرب الذي لا يرضي الشارع الرياضي التونسي. هناك انتقادات من فريد شوشان طبعا المدرب التونسي يقول ان اختبارات او اختيارات جريس اختيارات الن جريس كارثيه هكذا يرى فريد شوشان طبعا لاعب المنتخب التونسي السابق وكما ذكرت حاله من عدم الرضا على على اختيارات المدرب الفرنسي لكن حتى الان تونس لا زالت في البطوله، تونس لا زالت في البطوله، تونس لم تغادر البطوله بعد الضربه الحره المباشره لصالح المنتخب الغاني وعن طريق اللاعب مبارك وكاسو مبارك وكاسو تاتي المحاوله ما كانت عاليه كانت ارضيه وهذا سهل من مهمه انيس البدري او عفوا وجدي كسريده معنا في الصوره لاعب النجم الساحلي التونسي طبعا مدربه روجر لومير ولكن روجر لومير طبعا ترك فريق النجم الساحلي وعاد الآن فوز البنزرتي لأن يكون مدربا لفريق نادي النجم الساحلي التونسي هذه رمية تماس ستكون على شكل ركنيه ستكون عالية نعم هي عالية داخل منطقة الجزاء والكرة بالراس في الكرة الماضية من جوردن أيو محاولة بالفعل على شكل ركنيه بال باليد أرسلت من رمية تماس والارتقاء العالي من جانب آه لاعب جوردن أيو أخذ الكرة من الوضع أيو آه ورا لطرط يلعب الكره جوردان كره من جوردان خطيره جوردان جوردان يوزع كره بالراس ترجع لسفيري والكره الثانيه والدفاع أستاذ كره المنتخب الغاني ترجع الكره لمساكي ممتاز يوسف اليوم ممتاز يوسف اليوم الحداد مش ممتاز في اللقطه هذه والعرضيه وبرافو يرجع ويغلق الزاويه شفت التماع في الكره لانه عمل الكره انه باش يعمل الكروس سنتر ثم يلقى وعز شويه خارج من الكادر حبي يباخته ملاعب كبير برشا هذا وصول، كي برشا ولكن برافو معز. الحقيقه باستثناء هافو وتحصل فانو معز حسن ممتاز في هذا المونديال الافريقي. خلص المنتخب التونسي من اكثر من كره. المنتخب الغاني اقرب والمنتخب الغاني افضل والمنتخب الغاني سيطر الان. حذاري الكره الثالثه من جديد المعاناه والكره بالراس وبرافو هو خارج التماسك. اصرار هجومي في هذه البداية للشوط الثاني بيساو ويشارك مباراه اليوم أمام تونس ومباراك وكاسو أعتقد أنه اللاعب الغالي الأفضل في المباراة وأحد أفضل لاعبي المباراة رمية تماس مرة أخرى على شاكل بربروك خطيرة خطيرة جداً خطيرة جداً الكرة الماضي وأن أيو القائد الخطير اللي سجل هدف الملغى في الشوط الأول من المباراة هذه الكرة الماضية لدينا ضربة ركنية يبدو بأنه يصطدد في لاعب المنتخب التونسي أو يبدو بأن الكرة إلى ضربة مرمى هو كان هنا أي نعم ضربة ركنية ضربة ركنية عالية وللأمام ولا زالت ولاحظ بأن غانا غانا في هذه اللحظات تضع المنتخب التونسي في وضعية المدافع في الشوط الثاني يوسف المساكني مرتدات المرتدات المرتدات هي سلاح تونس والسرعه السرعه السرعه سلاح تونس في المباراه باربورو كنينا كنين المنتخب التونسي يستدرج المنتخب الغاني يستدرج ويتقدم بعد ذلك في مرتدات في الشوط الاول كان قريبا الخنيسي من انه يسجل وفي الشوط الثاني ولاحظ الكرة الماضية إبعاد جميل من جانب ياسين مرياح مدافع العملاق مدافع نادي أولمبياكوس اليوناني وهنا طبعا إبعاد الكرة من أمام توماس سابارتي وحكم المباراة السيد جوميز من جنوب أفريقيا بربروكنية لصالح المنتخب التونسي تقدم مرياح تقدم بروبرون وتقدم أصحاب القامة الطويلة ضربة التونسية تونسية هي كانت قريبة بالفعل من طه ياسين لخنيسي كرة من ضربة وارتقاء وكاد المدافع كاد ياسين برياح إنه يريح التوانسه لا والله من لخنيسي من لخنيسي من لخنيسي ومرياح وكاد تونس إنه ترتاح في الكرة الماضية لكن بذكاء بذكاء بذكاء المنتخب التونسي واعتقد تسلل نعم تسلل موجود في الكرة الماضية تسلل موجود في الكرة الماضية والمباراة تستمر والتعادل يستمر ولا بد من وجود فائز هذا المساء هذه كرة اس نعم نعم تسل موجود حتى الآن المغادرون المغرب غادرت مصر المستضيفة غادرت أوغندا غادرت الكونغو الديمقراطية غادرت غينيا غادرت ماري والكاميرون غادروا وسنشاهد مغادر آخر إما أن يكون الكاميرون أو إما أن يكون غانا واما ان تكون تونس وبالتالي المغادرون سيكونون ثمانيه والمتاهلون سيكونون ثمانيه كذلك وبعد ذلك طبعا الدور ربع النهائي ومن آه يواصل الطريق الى نصف النهائي ومن يودع الطريق آه من ربع النهائي الاسئله كثيره والعمل كبير هنا في ارضيه الملعب انطلاقه من جانب ايو اندريه ايو جميله من جانب واكاسو هذا الرحمن ياتي بالعرضيه ياتي الابعاد من مدافع ممتاز في مباراه اليوم ياسين مرياح لكره جميله في الامام الى طه ياسين الخنيسي في الكره الماضيه تعود لحارس المرمى وده مهاجم مزعج يتحرك لا يدع الفرصه لطبعاً طبعا لاعبين المدافعين بالراحه في المباراه اتحدث عن طه ياسين الخنيسي عن طريق ايو لاحظوا الضغط التونسي على حامل الكره كره تلعب للامام ابعاد جميل من جانب الظهير الايسر الحدادي وتعود صالح هذا هذا ما يجب ان يكون منتخب تونس يؤدي مباراه ممتازه قطع على كشريده وجدي كشريده 23 سنه شاب ممتاز يلعب في النجم الساحلي مباراة الدورية الثالثة قليل الخبرة ولكن ايضا بحماس كبير لانه يرتدي شعار المنتخب التونسي واستمعنا الى النشيد التونسي ولا بد للليل ان ينجلي ولا بد للقيض ان ينكسر كلمات ابو القاسم الشابي كرة من ضربة حرة مباشرة تعود الان للمنتخب التونسي بسرعة من انيس بدري انيس بدري لصالح المنتخب التونسي تونس كما ذكرت مطالبة بالحذر لان غانا قويه على المستوى الهجومي مطالبه بالسرعه الكبيره طبعا زياره شباك منتخب غانا عن طريق جوردن ايوب في وسط الملعب المباركه وكاسو لبابا الرحمن للامام جوردن ايو متابع ومحاصر في الكره الماضيه نعم من وجدي كشريده ولدينا او من جانب هذا اللاعب الياس خيري الياس خيري عمل كبير مع طبعا مع فرجاني ساسي مع غيلان الشعلالي هؤلاء الثلاثه استرجاع الكره عمل كبير جدا والمدرب الغاني جيمس كويس ابيض كل حالات فوز غانا بالبطوله في اربع مناسبات كلها كانت عن طريق المدرب الوطني الغاني وبالتالي الآن في هذه البطوله عندنا مدرب أيضا وطني غاني أتحدث عن المدرب الغاني السيد جيمس أبياء هذا انطلاق الآن الأمام والكرة عن طريق اللعب بالفعل وتونس تونس, تونس تونس تونس للأمام كرة تبعد كلما وصلت المباراة كلما اقتربت المباراة من أمتارها الأخيرة كلما كان الضغط على الفريقين والجهد البدني أه ستكون له كلمه كبيره والخطا على فرجاني ساسي في الكرة الماضيه خطا على فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري طبعا شعبيه كبيره لهذا اللاعب طبعا عند عند جمهور الزمالك بعد موسم ممتاز توجه الزمالك بالفوز بالكونفدراليه والخطا على لصالح هذا اللاعب والنجريس جيريس تونس تؤدي المباراه الافضل فهل يكون ذلك كافيا لتخطي غانا واكمال المربع مربع او الربع نهائي هذه البطوله؟ كرة للامام ابعادها من جانب لاعب المنتخب التونسي والحديث هنا عن الياس سخيري لاعب بمواصفات ممتازة مع فرجاني ساسي مع غيلان الشعلالي عن طريق ايضا جون بوي تعود لصالح الآن وكاسو في وسط الملعب هذا هو اللاعب أكوى إفري أكوى لعب إمبول الإيطالي كرة تلعب للأمام وهذا اللعب الخطير أسوء سامويل أسوء سامويل أسوء بالقدم اليسرى والأمام وخطيرة والإبعاد ممتاز ممتاز من جانب ياسين مرياح يؤدي مباراة كبيرة المدافع التونسي مرياح والكرة تلعب للأمام لا شيء يقول حكم المباراة تعود إلى أيوه مارتي يسترجع المنتخب التونسي من فرجاني ساسي والخطأ لصالح تونس الخطأ لصالح تونس تونس قادرة تونس قادرة تونس قادرة تونس تملك كل شيء لأن تسجل هدف المنظرات الأول لاحظ فرجاني ساسي طبعاً لاعب يؤدي مباراة كبيرة ويؤكد أيضاً أنه كان خياراً يجب أن يكون أساسياً للمدرب الفرنسي السيد ألان جيريس في هذه المباراة الآن وفي هذه البطولة كرة تلعب عالية وللأمام ولدينا محاولة طالت على القائد يوسف الأمساكني يشير بعلامة الرضا على ما طبعاً تصرف زميله والزميل كان هو غيلان الشعلالي لاعب الترجي والكل يعلم بان يوسف مساكلي كان لاعبا سابقا في الترجي التونسي كذلك والامور لا زالت عند التعادل بدون اهداف وهذا هو التعادل الاول بدون اهداف فيما بين المنتخبين عندما يتقابلان في كاس الامم الافريقيه 65 تقابلوا في تونس وفازت غانا 3-2 سجل اودي هدفين كوفي سجل بينما عبد المجيد الشتالي الذي كان مدربا عظيما لتونس سجل هدف تونس الاول والشايبي سجل الهدف الثاني لتونس في مباراه جمعت البلدين في المباراه النهائيه في تونس وتوج عن طريقها المنتخب الغاني بطلا لتلك البطوله. تقابل بعد ذلك عام 78 في غانا وفازت غانا بهدف لكريم عبد الرزاق 82 في ليبيا تقابلوا وفازت غانا بهدف لمايكل اسيان 96 تقابلوا في جوهانسبيرغ وفازت غانا 2-1 عبيد بيليه سجل واكونور سجل بينما حماد بن يونس سجل هدف تونس الوحيد و98 تقابلوا في بوركينا فاسو وفازت غانا بهدفي نياركو وجارجو وتقابلوا 2012 لاخر مره في القابون والكونغو الديمقراطيه فازت غانا 2-1 جونسا وأندريه أيو الحاضر الليلة سجلوا هدفين غانا وهذه كرة تلعب الآن آه طبعا جوردن أيو بينما صابر خليفة الهدف الأفضل في تاريخ آه تونس عبر كل تاريخ كان قد سجل هدف بلاده في آخر مواجهة قبل هذه المواجهة الآن المواجهة الثامنة بين البلدان في بطولة الأمم الأفريقية هذه انطلاقة الآن تونس تؤدي بصورة ممتازة في الشوط الثاني نعم الأفضلية الميدانية لصالح المتخب الغاري لكن زملاء أيضا يوسف المساكني طه ياسين الخنيسي يعدون حتى الآن بصورة جيدة عندي إحساس وأتمنى أن يكون إحساسي في مكانه أن تونس من مرتدة ستكون مثالية وستأتي بفرحة في كل أرجاء تونس البلد العربي الوحيد الموجود الآن ومستمر في البطولة هو المنتخب الجزائري والجزائر للأمانة تقدم عمل جميل وشهدنا منتخب طبعا المنتخب المحاربين منتخب الجزائر مع مدرب الوطن الجزائر القدير جمال بالماضي بصورة راقية حتى الآن الفوز في كل المباريات الاربعه التي خاضتها الجزائر في هذه البطولة. عند حارس المرمى معز حسن لازالت الامور بدون اهداف عن طريق ديلان برون ياتي بكره عاليه جميله من اجانب لاعب ايضا اللاعب انيس بدري تعود في وسط الملعب هذا وكاس مبارك خارج ارضيه الملعب لازالت الامور بدون اهداف في هذه المباراه وشيئا فشيئا شيئا فشيئا ستلوح وسيلوح في الافق الاوقات الاضافيه طبعا. اوقات اضافيه وربما ربما لا احد يعلم وبدري الحديث عن ذلك ربما ركلات الترجيح التي ظهرت مرتين بنين عن فريق ركلات الترجيح ابعدت المغرب ولدينا منتخب اخر تاهل بركلات الترجيح انه مدغشقر المفاجاه الساره في هذه البطوله. هذه الكره من جانب بابا رحمن خارج اوضه الملعب. ارثا جورج المدرب البرتغالي الكبير يقول كواليتي آه... ديسايد ريزورت، النوعية اللاعبين تحدد النتيجة، نوعية اللاعبين هي من تحدد النتيجة في كرة وهذا وضع طبيعي، اللاعب الجيد قادر على أن يحسم أمور، على أن ينهي معاناة، على ولذلك المنتخبات اللي توجت عاده في كل البطولات ليست فقط البطوله الافريقيه وانما كاس العالم، امم اوروبا، كوبا امريكا، بطوله امم اسيا، امم افريقيا، المنتخبات المتوجه توجت في الغالب عن طريق لاعبين اعطوا الفارق، اضافوا الفارق اللي طبعا منتخبات الحديث عن اسماء كثيره طبعا عبر التاريخ وربما في مصر حسام حسن والقائمه تقول وابو كريكه صلاح والقائمه طويلة في طبعا ذاكره كره القدم المصريه مع طبعا جيل من الاجيال العظيمه على مستوى التدريب رحمه الله عليه محمود الجوهري وكذلك ايضا لدينا الرجل الحاضر الان في استديوهات تايم سبورت الحديث عن المعلم حسن شحاته هذه الكره تعاد الان المباراه المتكافئه بصوره كبيره عزيز المشاهد لازالت سلبيه وجوردن أيو لكن خطا على لاعبي المنتخب التونسي على هذا اللاعب اللي يؤدي عمل كبير على الدفاع مش ممكن اذا نلعبوا بالطريقه هذه ما عندكش ولا شانس باش تمرك وهو عنده حظ اكثر انك باش تغلط خلف اذنك شوف يا يعني تشوف يتصرف ماهر الا الا ماهر تصرف بالراس واحده من مريح ريحنا يا مريح امشي خلينا نرتاح ترجع الكره يا ياسين ياسين الكورة في التوش كورة في التوش كره ترجع المنتخب الغاني وصل الميدان قدم الفريشور نتاع الشوط الاول مع الشوط الثاني مع فريق ديما عنده الكره قاد يجري فيه قاد يتعب فيك شويه شويه آه يعني تونسيه مرتده مرتده مثاليه مرتده مثاليه مطالبه تونس بكره مثاليه للامام كرة جميلة عالية وخطيرة وفرصة لتونس عن طريق أنيس بدري أنيس بدري البدري البدري في الكرة الماضية وحاول المزعج المزعج تماما طه ياسين الخنيسي في الكرة الماضية ولدينا البديل وهبي الخزري مكان أنيس بدري قدم مباراة ممتازة للأمانة وحتى هو خارج غير رابي تعبيرات وجهة بعض الكلمات التي يتمتم بها آه هو غير راضي وأنا أعتقد أنه قدم مباراة ممتازة واهب الخزري اللي سجل آه طبعا هنا دخول آه واهب الخزري طبعا سجل في مباراة مالي لتونس هدفين في هذه البطوله هدف من واهب الخزري في مباراة مالي وهدف ليوسف المساكي من ضرب الجزاء وكان ذلك في مباراة أنجولا آه في المباراة الأولى تونس تبحث عن هذا الثالث وتونس كما ذكرت في الشوط الأول ربما والكل يتمنى أن تذهب على خطى إيطاليا 82 في مونديال أسبانيا هذه محاولة تونس تقف بصورة جيدة في المباراة محاولة باتجاه المدافع الممتاز ياسين مرياح هذا مرياح ياتي بكرة في الجهة الأخرى للحدادي والحدادي إلى الزميل وهب الخزري لاعب أيضا بقدرات ياتي من الخلف على الكرات ويتقدم ولديه القدره على التسجيل وسبق وان سجل لمنتخب بلاده 15 هدف في المباريات ال 44 السابقه مع المنتخب التونسي عن طريق وجدي كشريده تونسيه تونسيه تونسيه من طه ياسين الخنيسي ولكن من امامه ابعدت وعادت لصالح منتخب غانا ولاحظ العمل الكبير البدني الموجود في مباراه اليوم تعود للخلف الان من جانب وجدي كشريده حارس المرمى معس حسن المباراه الافضل لنسور قرطاج حتى الان في هذه البطوله للامام انطلاقه تعود لتونس من جانب بالفعل يوسف المساكني ممتاز ممتاز ممتاز المنتخب التونسي فيه الدقائق جميلة جميلة هي هي هي هي هي هي هي يا نخ يعني كرة كانت قريبة من الشباك لكن وهبي الخزري وهبي الخزري حرك المنتخب التونسي كرة جميلة في المرور ونقل الكره وكاد الخريسي المرمى كان خاليا يا الخريسي لا تنسوا ريال انتوا والاشتراك يا في اي والله فيها لمسه يد نعم نعم نعم نعم هنالك لمسه يد اين الفار اين الفار الفار غير موجود الفار غير موجود، الفار في ربع النهائي، وكرة خطيرة، وتونس خطيرة، وتونس خطيرة، والكرة خطيرة، وتونس خطيرة، والكرة إلى بربروكلية. تونس خطيرة، وتونس قريبة، قريبة تونس من هدف المباراة الأول في مناسبتين، في مناسبتين، شوف الكرة الماضية وعلى مرتين، وعندك بربروكلية، برافو تونس. ونسورو قرطاج حتى الآن بصورة ممتازة في المباراة تكمل الله الله الله الله سوء حظ سوء حظ كبير من ديلان برون ديلان برون شوف الرأسية الممتازة اللي عادت من العارضة وفرصة مضيعة على تونس تونس أخطر في اللحظات الماضية تونس أفضل تونس أقرب لأن تسجل هذه الكرة وجماهير حتى المصرية جماهير مدينة الإسماعيلية تتفاعل مع تونس تؤازر تونس تشجع تونس وزملاء الخنيسي برافو برافو برافو أفضل أداء لتونس حتى الآن في البطولة أفضل أداء لتونس وطبعا المفروض أن التوانسة ما يزعلون على, على عدم وجود البار, في البار. لا تنسوا لي عبدالله نعم. وعندما الكلام يد لو كان البار سيحتسب لهم ضربة جزاء في اللحظات الماضية لكن أيضا في الشوط الأول لو كان البار موجودا فإن هذا الحكم سيحتسب هدفا صحيحا لمنتخب غانا وهذا وجدي كشريدة وتونس بالفعل تقدم الأداء الأفضل تونس تقدم الاداء الافضل وتونس كانت قريبه جدا حتى الان في 43 مباراه هذه المباراه رقم 44 سجل 85 هدف يعني تقريبا بمعدل هدفين في المباراه الواحده هذه نسبه اهداف ليست عاليه بالمناسبه 85 هدف في حتى الان 43 مباراه المباراه رقم 44 لا زالت تبحث عن الهدف رقم ستة وثمانين في أمم أفريقيا الله الله الله أه بالفعل وتونس خطيرة جول جول جول جول جول تونس تونس لسوري قرطاج هدف تونس هدف تونس قلنا هدف تونسي في الطريق هدف تونسي في الطريق وجاء وسجل الهدف التونسي نعم تونس تونس ستقدم من النجم النجم طه ياسين مخناسي انا قلت هدف تونسي قادم هدف تونسي يطبخ يطبخ على نار هاديه لكن وهبي الخزري وهبي وهبي والكرة القوية الكرة القوية الله الله على الخزري وكسريدة وطه ياسين الخنيسي هدف تونسي جميل هدف تونسي جميل في توقيت جميل تونس واحد تونس هدف تونس ستقدم وتونس بالثاني على خطى ايطاليا اي نعم انا التونسي وهنا التوانسه سعداء في الاسماعيليه وتوانسه سعداء في تونس في سوسه في كل مكان في صفاقس في كل مكان نعم تونس سعيده لان تونس تقدم المباراه الافضل لكن المهم الان المهم الان الامور تكبر مهمة الآن إن الأمور تكمل وهذا أوكوبان، فريق أوكوبان لاعب فرانسفين سبور خروج أخري أكوا ودخول إيكوبان أوكوبان هذه مباراة الدورية كيف تاني؟ هو عنده مباراتين وعنده عندها كثير عنده رصيد ممتاز على مستوى الأهداف لعب مبارتين وسجل في المبارتين هدفين وبالتالي نسبة ممتازة هدف في كل مباراة في هذا اللاعب الذي يدخل الآن آه ايكوباني أو أوكوباني لكن واحد الخزري واحد المنتخب التونسي حيوية كبيرة جدا حيوية كبيرة جدا وبابا رحمان رمية تماس عالية وللامام كانت تبحث عن التعادل وتونس حتى الآن تبحث عن الفوز الأول ليس لأنه سجل هدف لا ولكنه متحرك ومزعج ولم يعطي الفرصه اطلاقا مدافعي غانا وكل الكرات اللي تصلها طه ياسين الخميس هذه الكره كانت في صالح اللعب الغالي اللاعب اللي هو له قصد المباراه الافضل بالفعل تونس والهدف رقم 186 ليس هدف رقم 100 في هذه البطولة على بعد 14 مباراة، لكن تونس بالفعل بالمباراة الاخيرة، لاحظ الكرة بالكعب من وهد الخزري وتشريده العرضية المثالية للمهاجم اللي يقف في المكان المناسب المهاجم اللي يتوقع اين ستاتي الكرة يذهب لها ويسجل الخنيسي فرحة تونسية كبيرة، فرحة تونسية عامرة وغامرة، وتونس تتقدم على غانا سيكون فوز تاريخي يا الخنيسي، لأن ما قلت تونس ما فازت على غانا في تاريخهم في كأس أفريقيا ولا مرة في سبع مباريات هل يحدث ذلك يا الكنزاري؟ هل يحدث ذلك الليلة يا ألان جريس؟ حتى الان بالفعل المباراه الافضل تعدي بتونس الى ربع النهائي التونسي الان يقول يا رب تكمل يا رب تكمل والكرة من جانب ايوب التونسي الوحيد على غانا كان وديا 2006 بهدفي سفيان المليكي وقيس الغبطان هذه الكره الى رمي تماس عن طريق آه آه آه ماهر رحمان رمي تماس على كالعاده الراس تبعد تبعد من جانب كشريده وممتاز ممتاز واحد من لعب سان فتيان الكره تبعد الان من جانب ايمن وجه كشريده تصرف ممتاز من الظهير الايمن صاحب التمريره اللي سجلت منها تونس هدف المباراه الاول التوانسه في حاله من الفرح سواء في الاسماعيليه لاعب وحدة الخزم سقاية هذا اللعب. ممكن يسجل ممكن يسجل قائد جيد في الوسط كراته كراته كرة في قدمه ما بتضيع بسهولة يعني لاعب يحتفظ بالكرة بصورة ممتازة وهذا ما تحتاجه تونس آه. هذا ما تحتاجه تونس وهذا ما جاء بالنتيجه الممتازه لصالح منتخب تونس تونس حتى الان بالفعل بصوره ممتازه الدقيقه 79 وبالتالي 11 دقيقه تونس مطالبه بالفعل بالصمود كره جميله خطيره فرصه برافو برافو برافو برافو برافو برافو لياسين مريان برافو لمعز حسن برافو ايضا من سوق قرطاج في, في شوط ثاني كره قويه برافو برافو برافو يا محمد نعم تصدي مقاز تصدي ممتاز هذا اللاعب هذا بوتو سرطان مشقال والحمد لله. شوف الكورة وشوف الفرصة برافو مرياح برافو مرياح ركنية ركنية مسها الحارس مسها الدفاع ما ربش يكون مسها المهم كورة الغانا دقيقة 80 عشر دقائق <تصفيق> لنهاية المباراة. تونس تتقدم واحد سفر هذا الاسماعيليه ما استاد الدراويش <تصفيق> ها آيه الاولاد ها آيه الاولاد ها آيه الاولاد جون سوزا اخره اخره اخره اخره واحده واحده واحده واحده للفينال خليني خليني تو نعديوا النجوم السوداء ومن بعد ومن بعد لو عندنا فرصه للدومي والابجيكتيف منتخب الدوب الأحمد بش الدوب قدامنا منتخب احمد الأحمد ودوب الأحمد الدوب قدامنا ولكن قبل ذلك خلينا نمشيوها اليوم 10 دقائق التسعة دقائق التسعة في الستين لا باس لا باس الآن باس بلاعب آخر غير باس ولا نعم هو نعيم هو نعيم السليتي يدخل نعيم السليتي يغادر يوسف المساكني بعد الحقيقة مباراة كبيرة وروح كبيرة تحمل مسؤوليته كقائد فريق في هذه المباراة يوسف عشرة دقائق من نار هنا نلعبوا بالخزري والسليتي ادارتنا المباراه والبلان بتاع التغييرات لحد الان ماشي مليح، ما الكوره كي تسكر ابوابها تسكر ووقت اللي تحل معاك تحل معاك. لذلك قلت مرهونه في انتصار وفي هدف. ثمانية تسع دقائق نهاية المباراة. ما حضرتش انت يا معز صغير، ما حضرتش على ايامات توفيق البلبولي. وعلى وعلى وعلى كمال بو وبطولات العالم في الثمانينات ما في الرنجات. دارس الكره المقام <تصفيق> تقول ان تونس لم تعبر النهائي منذ 2004 تصور ذلك عزيزي المشاهد يعني تونس لم تعبر منذ 2004 لم تنجح تونس في تخطي ربع نهائي البطوله. خروج اندريه ايو نعيم السليتي طبعا اللي دخل قبل قليل مكان يوسف المساكني استشهد ببيرو لا تنسوا اللي عجبهم بيرو اللي بدا في الكأس كوبا امريكا بدايه كارثيه خسر بخمسه اهداف نظيفه امام البرازيل ولكنه بعد ذلك تماسك واستطاع ان يلعب المباراه النهائيه يخسر اللقب فقط امام البرازيل بثلاثه اهداف لهدفين حتى تونس تذهب على خطى ايطاليا نعم انا ذكرت ذلك في الشوط الاول ولكن الامنيات ان تستمر تونس كذلك هنا محاوله من جانب تونس بالفعل جميله للسلام هذه المباراة نعم أعطى مكداي تحت الفرصة ورجل تونس في هذه المباراة بها ياسين لخنيسي خطأ بذكاء كبير جدا تتعامل تونس مع المباراة بذكاء كبير جدا بها ياسين لخنيسي إذا إذا ما مر يجبر المدافع على ارتكاب الخطأ هدف للتاريخ لصالح عطاه ياسين الخنيسي كرة الأمام خمس دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية أحداث هذه المباراة الآن للأمام المباراة الأفضل حتى الآن لتونس تستمر المباراة إن شاء الله تعالى بأخطاء في الجانب الدفاعي هنا محاولة إلى بابا الرحمن واحد الخزري يؤدي دورها الدفاعي بصورة ممتازة منذ دخوله ووجدي كشريده تعود تونس عن طريق آآ آآ غيلان الشعلالي وبعد ذلك تعود صالح المنتخب الغاني عن طريق بارتي في الجهات اليمنى نعيم السليفي طبعا هو اللاعب اللي شارك مكان يوسف المساكري ومحاوله عن طريق جوردن ايو خارج الملعب خارج الملعب خارج الملعب برافو لمنتخب تونس برافو لمنتخب تونس أداء مختلف تماما، صورة مختلفة تماما، صورة مغايرة تماما. تونس الدور الأول منتخب متواضع. تونس ربع النهائي أو تونس دور الـ 16 منتخب بصورة مختلفة حتى الآن. تكتمل إن شاء الله تعالى. وجدي كشريدة مدافع ممتاز. مدافع ممتاز ويكفي انه صنع الهدف الوحيد حتى الان في المباراه لزميله طه ياسين الخريسي، لحظة عينك على طه ياسين الخريسي. وهذا اللاعب اللي ربما اكثر لاعب جرى في المباراه، طه ياسين الخريسي، كرة تونسية للسليتي، السليتي. السليتي، السليتي، السليتي للامام، محاولة تونسية تأتي هنا في الجهات اليمنى. وهبة الخزري تشريدة خطأ صافرة هذه في توقيت ممتاز في توقيت ممتاز ليش في توقيت ممتاز تمر بعض الثواني تعيد غانا إلى الوضعية الدفاعية تحول تونس إلى الوضعية الهجومية واندار مستحق طبعا على وكاسو اندار مستحق على وكاسو مبارك حكم حرب حكم الجنوب أفريقي يتحدث بصوت عالي مع مبارك وكاسو والذي هنا يبدو لا يتقبل قرار حكم المباراة ويبدو غاضبا أيضا من لاعب المنتخب التونسي لكن تونس تؤدي المباراة الأفضل خطها موجود لصالح غيلان الشعلالي غيلان الشعلالي أنا يعني ما أدري ليش الاحتجاج من مبارك وكاس لمن الاحتجاج الخطا موجود عملية الاعتدال من الخلف حاضره وغانا بالتالي ربما تنضم الى قائمه كبيره من الدول المتوجة التي ودعت البطوله مصر بسبع القاب تودع البطوله الكاميرون بخمس القاب تودع البطوله حتى الان غانا باربعه القاب آه حتى الان في الطريق لان تودع البطوله وتوماس بارتي الكره في الجهات اليمنى محاوله مستمره تعود لصالح توماس بارتي امام تونس اقل من ثلاث دقائق اقل من ثلاث دقائق وتونس واهب الخدري في وسط الملعب غيلان الشعلالي لفرجاني ساسي في هذا المكان الخطا غير مقبول الخطا غير مقبول مرتده لتونس فرجاني ساسي نعم ياتي بكره هنا والكره من امامه تبعد لكن برافو تونس وجد كاشريدا بذكاء يكسب رميه التماس تقترب اكثر فاكثر من تونس تقترب اكثر فاكثر من تونس على تهدئه اخرى يدوري بان بوي نقطه في مباراه بيني وعند انذار بالنسبه هذا اللاعب بينما او نوهو ابو قاسم نوهو لاعب هوفنهايم الالماني ولاحظه اه لا تنسوا لنا في على على النهوب ولاحظ الحديث ما بين ألان انجليس والمساعده ماهر التنزاري لاعب خط وسط سابق طبعا في منتخب فرنسا بين ماهر التنزاري لاعب خط وسط سابق في منتخب تونس وتونس تقترب عزيز المشاهد لقنوات تايم سبورت تونس تقترب تونس تقترب ستقابل مدغشقر ان استمرت الامور كذلك في انذار ايضا على على نوهو في انذار على قاسم نوهو مدافع هوفنهايم الالماني تونس تقترب من مقابله مدغشقر المفاجاه الساره في هذه البطوله جمهوريه مدغشقر والمباراه الان عند الثواني الاخيره اخر 30 ثانيه وتونس ستاتي الان بتبديل اخر تونس رامي بدوي رامي بدوي لاعب النجم الساحلي مباراه رقم 17 29 سنه لهذا المدافع الشاب الممتاز الان رامي بدوي مكان كمحجون رجل المباراه انا اعتقد ان ما اوف ماتش سيكون طه ياسين الخنيسي طبعا حتى الان فوز تاريخ ان شاء الله تعالى تكتمل الصوره سيكون اول فوز لتونس في تاريخها امام جنوب افريقيا او عفوا امام غانا في بطوله الامم الافريقيه في المواجهه الثامنه انطلاق الامر جانب بارتي ولكن بصوره ممتازه حكم المباراه يحتسب خطا والدقائق 90 انتهت الدقائق 90 انتهت تونس تقترب وفرجاني ساسي اللي يعود التشكيل خمس دقائق والله فتره طويله فتره طويله خمس دقائق تبدو للتوانسه وكأنها خمس ساعات خمس دقائق اشبه بخمس ساعات آه وضربه حره مباشره ووكاس مبارك على التلفيت كره تلعب عاليه الرصي موجود اوه